Христос народився. Дорогі Христі, Христі, бритої сестри, сьогодні неділя, 29 січня 2023 року. А в нас в Україні вже 340-й день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу мирну українську землю. Знову продовж вчорашнього дня і цієї ночі від російських ударів, ракет і бомб, Здригалася українська земля. Важкі бої йдуть на Донеччині і Луганщині. Ворог невпинно атакує наші міста біля Вугледару, біля Авдіївки, біля Бахмуту. Наші хлопці і дівчата мужньо боронять свою батьківщину. А ворог намагається вбивати кругом, куди засягає його вбивча зброя. Знову були обстріляні наші прикордонні міста і села на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині. На Півдні знову під артилерійським ударом опинилася наша багатостраждальна Херсонщина, Дніпропетровщина, наше Запоріжжя. Вчора ворог ударив по житлових кварталах міста Костянтинівка на Донеччині, де ми знаємо, що не менше троє загиблих, і 14 поранених невинних цивільних людей. Збільшується кількість дітей, які є жертвами цієї війни. Офіційна статистика нам вчора сповістила, що 459 дітей було вбито, а 917 поранено. Тобто, у нас загальне має 1376 дітей які зареєстровані як жертвами цієї війни в, прямі, в першій особі. Але ми знаємо, що справжня кількість, мабуть, багато разів є більшою. Відвідуючи лікарню Ватиканського Бін Джезу у Римі, ми там довідалися, що тільки та одна лікарня прийняла на лікування близько двох тисяч українських дітей. Діти продовжують страждати. І той світ, у якому страждають діти, немає майбутнього. Продовжується терор на окупованих територіях, і ми знаємо, що в російських концтаборах сьогодні перебуває більше 20 тисяч цивільних українських громадян. Ми за них молимося, просимо Господа Бога про їхнє звільнення. Ще по сьогодні перебувають під тортурами ув'язнені наші отці в Бердянську, отець Іван. Отець Богдан, ми благаємо Господа і всіх, хто тільки може нам допомогти звільнити цих мужніх священників Христа ради ув'язнених і терплячих. Але ми сьогодні хочемо, щоб Україну почув цілий світ. Бо Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні свята неділя, День Господній. І ми відкладаємо усі наші земні справи, турботи, працю і спішимо до наших храмів, щоб стати перед Боже обличчя, щоб причаститися Його тіла і крові, щоб жити Євхаристийним християнським життям. І сьогодні ми знову ж таки хочемо молитися за єдність між християнами. Бо ми, можливо, сьогодні, в неділю, в день Господні, як ніколи відчуваємо, що метою. Руху християн до єдності є тайна Євхаристії. Метою євхаристийного руху є можливість, щоб всі християни були причасниками одної чаші Христової крові, були причасниками одного та самого його тіла. Ми бачимо, що метою екомінічного руху є повна і видима єдність між християнами. Ми не повинні задовільнятися лише взаємоповагою між християнами. Ми повинні працювати для того, щоб рухатися разом в одному напрямку. Напрямку до євхаристійного єднання. Християни різних конфесій сьогодні мають відчути, що всі ми різні, але ми повинні навіть серед нашого різноманіття шукати єдності. Єдність у різноманітності, це є той спосіб видимого, повного супричастя Христових учнів, до якого кличе нас сьогодні Господь Бог. Єдність не означає поглинання одної церкви іншою або зростання якогось, якоїсь християнської спільноти за рахунок прозелітизму, тобто навернення або приєднання інших. Ні. Це не є єдність лише структур. Нам йдеться про внутрішню містичну єдність. А тим найвищим знаком єдності Христової Церкви є Його тіло і кров. Тайна Петрятої Євхаристії. Тому, причащаючи сьогодні, молімся, щоб між християнами України заіснувала ця бажана Христом повна і видима єдність у Його таїнстві Євхаристії. Сьогодні Україна спогадує пам'ять героїв Крут. Ми сьогодні, 29 січня, спогадуємо геройський вчинок київських студентів, які вони вчинили ще у 1918 році. Ті молоді хлопці, студенти, курсанти, числом трошки більше, як 400 осіб, вийшли, щоб грудьми закрити українську столицю від е, війська кровожерного генерала Муравйова, московського нападника, е, яке, число якого перевищувало 4 тисячі військових. Ті хлопці полягли у нерівному бою біля містечку Крути на Чернігівщині. Віддали своє юне життя – за свободу своєї батьківщини. Ми сьогодні поминаємо їхню світлу пам'ять, тому що їхні клінні останки спочивають на Аскольдовій могилі у Києві. І там сьогодні, біля нашої парафії, ми урочисто віддаємо їм належну шану. Цей геройський приклад студентів ще з 18-го року минулого століття надихає сьогодні, дівчат і хлопців, сучасну молодь, для того, щоб сьогодні боронити Україну перед новітніми, сучасними муравьовими, які йдуть вбивати, нищити, плюндрувати і вигублювати. Взруючись на геройський приклад української молоді 1918 року, ми сьогодні молимося за українську молодь в теперішніх обставинах, за наших дівчат і хлопців які сьогодні є героями України третього тисячоліття. Боже, благослови нашу українську молодь. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, Твоя любов до людини, а людина до Тебе породжує героїв. Боже, поможи нам сьогодні вистояти і захистити нашу батьківщину перед обличчям нерівного нападника, несправедливого нападника.